اللحيه بتكلم في ضهر بعضها وبتحكي سطير عن السلكان صاحب الشباب دي متسنطره جم بيقوم كله بينام خطوط عريضه زي متر مفاق شوارع مص مليانه بتشاق قلب في حب تشنفاه ماسك نفور في عتك استنى نسوق كتيبه بدماغنا بتمشي البلد بالادب من غير ولاعيبه اه عندي على البيت اسرع من سرعه الضوء حاس حاسس ان يومي بيعي زي فيلم الف مبروك شلاق الماضي محفوظة في الماضي بعمل أمجاد للمستقبل فران كان جوايا يا فاضي تخدش مني اي رياكشن اضواء المدينه بتوصل تعار جوا الاوضه تسرع افكار خريطة وحده لوحده كار لو وقعت في مره تفرح اخصام فبشد حيلي كل مره في الكتابه مش عارف ليه بترمي كعابة بس ده كله حاجه وانت لوحدك الف حاجه كلها بتتكلم في بعضها بتحكي اساطير عن السلكان صاحب الشباب دي متسنطره حكومي بيقوم كله بينام صاحبي متكرفش على بطل, بطل قطعك زي الفرش بالقطر كل الشباب بتنطق معاك مصلحه تفتكر ربك معاك في السره والضره هم معاك في السره بس ملي عينك منهم يا صاحبي كلها بتتغير مع الوقت يتلونوا زي السحليه وش ظاهر وشوش مخفيه شلنهم سايقهم زي عربي هش بيدور هموم مرميه وبنعاني من القالم هاد جيش تسالنا عروض انسحبها قول بقول بنشوف اختلالها افكاركم شفافه بنشوف من خلال عشنا الوحده وبنعاني من القالم جيش تسالنا عروض انسحبها قول بقول بنشوف اختلالها افكاركم شفافه بنشوف من خلال صعب انكربش على طاطط قطعك زي الفرش بالقطار كل الشباب بتنطاقات معك مصلحة في